На Хмельниччині попрощались із 22-річною Оксаною Музикою, котра загинула внаслідок російської ракетної атаки. Без даху над головою, вибухова хвиля та осколки ворожої ракети пошкодили приватні будинки хмельничан. Центр плазми, де одночасно майже 20 людей можуть здавати кров, відкрили у Хмельницькому.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 У мешканні була вся наша. Я. я чоловік, моя невістка, дитина маленька, п'ять років. Це було щось страшне. Це був такий жах, що я не можу передати. Це воно як це було два зрива один з одного сторони, а другий якраз напроти нас. Загорілася автозаправка, там газ витікав. Ми боялися, що щось зірветься там все на світі. Коли відбувся перший постріл, перемістилися одразу ближче до стіни, там де земля. Накрилися з головою. Через дві хвилинки після вибуху вона каже: мамочка, я спати хочу, і заснула. Я навіть не можу сказати, чи це був сон, чи це вона. Як втратила свідомість. Дитина переляк, ми її завезли зала до другої бабусі, щоб вона цього всього не бачила. Бо ви ж самі бачите, тут ні пройти, ні підійти, все кругом на голову падає, все, все летить. В приміщеннях теж штукатурка падає. Я ходжу кругами, плачу, а вона каже, бабуся, не плач. Дверки були старенькими, замінимо, віконечко побилося, ми купимо. Приблизно це 2-3 мільйони. Плюс-мінус. Не тільки криша, а будемо говорити, приміщення, пострадали. Я інвалід е другої групи, в мене інфаркт був. А шок конкретний. Переживаю, таблетки п'ю. Ми бігли по цій дорозі, сюди ховалися в підвали. у нас шифер летів на голову. Криша, в нас нема криші, у нас все побито. По всій хаті у нас тріщини, потолки побиті, все побите. Родина Гаврилюків просить допомогти збудувати новий дах. Ми жити не маємо де. Не знаю, чи нам хтось допоможе, чи не допоможе. Ми б, звісно, хотіли, щоб нам хоч щось виділили на цю допомогу, бо це… Ми все життя працювали, ми все стягували ту копійку, це ще треба і кран наняти, і доски, от ви вже привезли, купили, бо ж зима, сніг, дощ, зараз почнеться морози, а ми фактично залишилися без крішка, у нас її просто немає. У нас трошки вікна захистила фірма макулатури, вони трошки, виходить, нам трошки вікна перекрили, а дах нам фактично знесло. У пункті прийому макулатури знесло шифер та метал з дахів. Від осколка зайнялося, згорів гараж, інструменти, підйомник. Скільки коштуватиме все відновити, його власниця, каже, не знає. Тоді було дорого, але, а зараз, то, звісно, що це трохи. У кондитерському цеху поряд повибивало шибкі вікна. Їх забили поліетиленовою плівкою, каже директор. В середині дуже багато схованих руйнувань, тобто попадали підвісні сталі, Повикидали всі світильники. дуже сильна вибухова хвиля була. Слава Богу, ніхто не постраждав. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. На війні загинули двоє захисників із Новодоноївацької громади: Володимир Хамлій та Олег Коваль. Про це повідомили в прислужбі громади. Чоловіки загинули в Донецькій області. Володимир Хамлій внаслідок танкового обстрілу в районі Білогорівки Бахмутського району. Чоловік родом з села Малий Карапчів. Старший солдат Олег Коваль загинув 31 грудня 2022 року в районі Прилесного Донецької області. Про дату та час поховання обох захисників повідомлять додатково. Виконуючи бойове завдання поблизу Солодара 31 грудня та загинув майор Аркадій Муллер з Кам'янця-Подільського. Чоловік підірвався на міні, про це повідомив міський голова Михайло Посідко. За його словами, поховають Аркадія Муллера на Алеї Слави у Кам'янці-Подільському. 29 грудня також під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Олександр Юрчук з Шепетівки, чоловік 1986 року народження. На військову службу його призвали 23 травня 2022 року. Про це повідомили у службі Шепетівської міської ради. За їхньою інформацією, прощатимуться з Олександр 4 січня о 12-й на міській площі імені Тараса Шевченка. Станом на 3 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 108 тисяч 190 російських військових. Противник втратив 3036 танків та 6100 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2033 артилерійських систем, 424 реактивних систем залпового вогню та 214 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1800 39 безпілотних літальних апаратів та 270 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 4735 одиниць, спеціальної техніки – 181. За 314 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 723 крилаті ракети.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 Потрібно було для операції.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 літр альбоміну йде один літр плазми крові. У нас середня донація 0,750 мл, тобто фактично 1,3 донора. Для того, щоб виробити 100-мм флакон, це 20-відсоткової концентрація, це буде 20 грамів. Плазма приїжджає на завод, де витримується карантин три місяці, додатково тестується на всі вірусні інфекції і після цього йде завантаження, промислову переробку. Тобто сам біотехнологічний процес, виробництво препаратів,